یا کناب تو یا کنستین میرے پاکستانیوں اور میرے جو کارکن ہیں تحریک انصاف کے میں خاص طور پہ آج آپ کو مبارک دیتا ہوں کس چیز کی مبارک کہ جب سے ہماری حکومت جب سے ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک سازش کے تحت میں اس دن سے ایک ہی بات بار بار کہتا رہا کہ پاکستان میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے ہم مزید ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جائے گا اس سے پہلے بھی جب سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا کہ جب بھی جب بھی آپ نے سیاسی استحکام ختم کیا ایک, ایک گورنمنٹ گرا کیے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں تیس سال سے جانتا ہوں معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے اور شوکت کو بھی بہجہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے دنیا کا کیا ماحول ہے یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی کموڈیٹی سپر سائیکل قیمتیں اوپر چلی گئی تھیں دنیا میں تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا تو میں نے اپنی پوری کوشش کی اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی میں نے کہا الیکشنس کرواؤ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہمیں شکست ہو گئی ہم نے قبول کر لی ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا ہماری گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا اور سیاست اگر سیاسی طور پہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی میں بار بار توتے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے جیسے عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں میں جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں جب مارشل لا بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے جو بھی گورنمنٹ نبے کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکونوں کے اوپر جو سختی کی گئی میں جنرل مشرف کے مارشل لا کے اندر اپوزیشن میں تھا مجھے جنرل مشرف کے مارشل لا میں میں جیل میں گیا میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا پچیس مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے لوگوں کے گھر تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا کے لے گئے کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں ہمارے خلاف تین لانگ مارچز ہوئی کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی لیکن پچیس میں کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے ایف آئی آرس کے اوپر ایف آئی آرس کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا پھر وہ نکلے پھر کچہریوں میں چکر لگائے ہراسا کیا گیا میرے اوپر اب تک چوہتر ایف آئی آر کاٹ چکی ہیں کتنی دفعہ میں کچریوں میں پھراؤں ہوں اور بیلیں کرواتا پھراؤں صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے ہم گھبرا جائیں گے ہم ہاتھ ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے صحافیوں سے جو کیا گیا کبھی پاکستان میں اس طرح اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی کریڈبلٹی تھی محب وطن تھے ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی محب وطن پاکستانی اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اس کے علاوہ آزم سواتی شباز گل ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی آزم سواتی کی ویڈیو ہماری ایم پی کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے آزم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ جو گندی ویڈیوز جو آڈیو لیکس جو آزم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو گندی ویڈیو بھیجی گئی کبھی اس ملک میں ایسا نہیں ہوا اور پھر سلمان فاروقی اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو اس کو مارا گیا اس کو دھمکایا گیا سوشل میڈیا کے بچوں سے چونکہ سترہ اٹھارہ سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے ہر چیز برداشت کی یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی ہمارے لیڈرس دی ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا انہوں نے سب سے پہلے آگے سب سے پہلے وہ ہوئے تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی جس طرح جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی گجرا والا سرگودا سائی بھر اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں پنڈی لوگ سامنے آ پشاور میں اتنی پبلک نکلائی پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے بڑھتی جا رہی تھی اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو گیارہ مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا یہ جو جیل بھرو تحریک میں ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے اپنے لیڈر سے اپنے کارکنوں سے خاص طور پہ ان کو یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے وہ کیا گیا ان سے کوئی پولیٹیکل پرزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی میرے اوپر قاتلانہ ہمراہ ہوا میں سب سے میں دو مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں مجھے پتا تھا کون ہے مجھے اب بھی پتا کون ہے وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پرائم منسٹر انٹیریئر منسٹر ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہیں ظالم آدمی ہیں انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے سارے پاکستان کی سیاست ستر سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے سینتیس بائی الیکشن ہوئے سینتیس بائی الیکشن ساری جماعتیں ایک طرف الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی انتظامیہ نے ان کی مدد کی اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے باوجود سینتیس بائی الیکشنز میں سے تیس بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی یہ جو ابھی جامپور میں الیکشن ہوا وہ علاقہ جدھر دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پورا ڈرایا گیا پوری طرح ایجنسیز سے زور لگایا پوری طرح انہوں نے انتظامیہ نے خوف کی فضا بنائی ڈرایا دمکایا تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی موسن لگا رہی انصاف کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ ووٹ تھی جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اس سے بھی زیادہ پڑ گئی اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروینشل اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا گورنرز ان کے انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی آخر اور آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے اگر پاکستان کو اس دلدل دل سے نکالنا ایک ہی طریقہ ہے الیکشن جو میں پھر سے گیارہ مہینے سے لگا ہوں وہ ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دل دل میں پھنسا جائے گا ہمارا ملک اور آج حالات کیا ہے آج اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو دشمن بھی ملک سے وہ نہ کرے جو ان ساری جماعتوں نے مل کے کیا صرف ان کا مقصد تھا کہ ان کو جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ معاف کروانے تھے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے گیارہ سو ارب روپیہ گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساڑھے تین سال میں چار سو اسی ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ نیب نے ہمارے دور میں ریکور کیا تھا چار سو اسی ارب روپیہ گیارہ سو ارب روپیہ اور ریکور ہونا تھا انہوں نے اسمبلی میں آئے اور صرف پہلے آتے سات کام کیا اس کی نیب کے قانون چینج کیا امینڈ کیا نیب کو ختم کیا صرف اب نیب کا کام رہ گیا کہ انتقامی کاروائی اپوزیشن پہ کرے اور نیب اب کوئی وہ جو پیسہ جو اتنا پیسہ اس ملک کا چوری ہو واپس آنا تھا وہ انہوں نے ہزم کر لیا لیکن انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا اور اسی لیے یہ سب الیکشن سے ڈر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی یاد رکھیں انہوں نے دو دفعہ مہنگائی مارچ ہمارے خلاف کی تھی آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے جو ہم پا... چھوڑ کے گئے تھے پچھلی اپریل میں اس کے مقابلے میں جو آج آج انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے میں پھر سے کہتا ہوں یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ پہلے میں مہنگائی کے اوپر میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو پتا ہے کہ جو کھانے بنیادی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں میں تو اور گاڑیوں کی اور بڑی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو ایئر لائن ٹکٹ مہنگے ہوئے میں تو بات کر رہا ہوں جو عام گھر کے اندر آج چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں جو مہنگائی آئی ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئی یہ ذرا موٹی موٹی چیز ہے کہ ایک عام گھر کے اندر اپنے اگر فیملی ہے میرے بچے ہیں تو میں کیا مجھے انڈے چاہیے ہیں 135 سے انڈوں کی قیمت گئی ہے دو دودھ اب دودھ استعمال ہوتا ہے دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں اس کا گیا ایک سو سولہ سے ایک سو سولہ لیٹر سے کیا ہے ایک سو چھپن لیٹر اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے تیس ہزار سے لاکھ روپیہ مہینہ اب ان کے اندر سوچیں کہ یہ جو قیمتیں میں اب بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں آٹا بیس جی کے کا آٹا ہمارے دور میں گیارہ سو باسٹھ آج گیا سترہ سو پانچ چکن وہ جو کبھی عام آدمی اچھے دنوں کے اندر اگر وہ گوشت کھانا چاہیں تو وہ چکن کھاتے ہیں وہ دو سو اسی دو سو اسی سے گیا ہے چار سو ساٹھ پھر گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے پٹرول ڈیڑھ سو روپئے لیٹر سے گیا ہے دو سو اڑسٹھ روپیہ ڈیڑھ سو روپئے لیٹر سے گیا ہے پٹرول دو سو اڑسٹھ روپئے ڈیزل گیا ہے ایک سو چوالیس روپئے لیٹر سے دو سو اسی روپئے لیٹر تو یہ جو عام ٹرانسپورٹ اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی جنہوں نے آفس جانا ہے کام کرنا ہے سب چیزیں مہنگی گیس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے بجلی اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑی ہے اور جو سرچارجز لگا کے بڑھ رہے وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے ٹیوب ویل کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں میں صرف اسی یہ جو موٹی موٹی چیز باقی میں نہیں بتا کسانوں کے لیے ٹیوب ویل اب وہ کسان ٹیوب استعمال کرتا ہے اس کو اپنی فصلیں اگانی ہوتی ہیں اس کو جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر واپس لگاتا ہے لیکن ٹیوبل ہم نے سبسڈائز کیا ہوتا آٹھ روپے یونٹ آٹھ روپے تھا ٹیوب کا آج وہ چلا گیا چھتیس روپے چار گنا زیادہ مہنگا ہو گیا پھر ہوا کیا میں صرف جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج حالات ہمارے ہیں کیا جو روپیہ گرا ہے ہمارے ساڑھے تین سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا تھا پچپن روپئے ساڑھے تین سال میں یہ یاد رکھیں کہ ان ساڑھے تین سال میں عالمی مہنگائی تھی کرونا کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی جس کو کموڈیٹی سپر سائیکل کہتے ہیں بجلی مہنگی سب چیزیں مہنگی ہوگی تیل مہنگا ہو گیا اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی چھ فیصد پہ آج وہ زیرو پہ چلی گئی ہے اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے خوف اب یہ ہے کہ یہ جب صفر پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی اور بےروزگاری ایک طرف بڑھے گی دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آگے مایوسی ہے مایوسی ہے کہ آٹھ لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں دو چیز دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا ہمارے دور میں کرونا آیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا اتنا بڑا, اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانیہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا ہماری معیشت بھی چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی سترہ سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی ہمارے جو, جو زرعی پیداوار تھی وہ ساڑھے چار فیصد پہ تھی وہ کوئی سترہ سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا روزگار پچاس لاکھ نئی نوکریاں ملی ہمارے دور میں تو اس مشکل حالات کے اندر کرونا کے باوجود کموڈٹی سپر سائیکل کے باوجود ہم جب وہ ملکوں سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستان ادھر آگے کھڑا ہو گیا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے حال ہی میں جو روپیہ بھی اور گرا ہے اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے ہیں اور یہ مزید اور ہم دل دل میں دھستے جائیں گے تو اس کا حل کیا ہے میں آج اصل میں اپنی کیونکہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے سب سے پہلے جب تک جب تک اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ نہیں آتی جو ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے جس جو پبلک جس پہ اعتماد کرے پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے اوپر جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب دو صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ شاء اپریل کو تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے ساٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو جنرل الیکشن کر دیں اس سے ملک میں کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استقام آئے گا کیونکہ جو بھی ہم کریں گے جب تک ایک گورنمنٹ ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا اور وہ اس وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے جو پانچ سال کے لیے آئے اور اس کے ساتھ اس کا اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھیں کہ یہ مسئلے حل کرے گی پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ پانچ سال کے لیے آ گئی ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے دو تین چار پانچ سال تک یہ رہے گی حکومت یہی پالیسیز رہیں گی جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا جو بزنس مین ہے جو انویسٹر ہے وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استقام چاہیے اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر ون چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے دوسری چیز اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دیے اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ آ را رہا ہی نہیں ہے یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا بڑا شور مچایا تھا کہ دو سو سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو تین سو پہ پہنچنے لگا اور وہ پہن... اور اس کے جو اثرات پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر تین سو کا پہ پہنچ جائے ابھی بھی جو دو سو اسی کا پہنچ گیا تقریبا تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا پھر بجلی مہنگی تو یہ تو بنیا پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی پٹرول گیس سب مہنگے دوسری چیز دیکھیں اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں اور جو سار سارے باہر کے جو ادارے ہیں جو جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے کی حالت کیا ہے تو وہ جو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں کر سکتے ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے کیونکہ ہمارا ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا آپ مسئلہ میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک سے باہر ڈالر جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہی جو میں نے آپ کو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے تو ایک, ایک مسل اب سو روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا اس سے کیا ہوا اس سے ہماری پاکستانی اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں تو وہ سو روپئے اگر آپ کا تین سو روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے سو روپیہ کم ہو گیا اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں ان کی پراپرٹیز میں بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں تو ان کو مزید سو روپے کا فائدہ ہو گیا تو پاکستانی غریب ہو گئے اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا ہمیں متحد ہونا پڑے گا یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ ایک گورنمنٹ آئی اور, اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں دو ملک مکمل طور پر تباہ ہو گئے جرمنی اور جاپان لیکن دس دس سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ قومیں تھیں انہوں نے مل کے مقابلہ کیا سب اکٹھے ہوئے ادارے سب سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو گئے جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے ایک غیرت مند ملک بننا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اب میرا گھر ہے قرضے چڑھ گئے اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے. ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے ہر وہ گورنمنٹ کپریشن جو بوجھ بنی اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں وہ جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں ہم ایڈ لے لیتے ہیں ہم قرضے لے لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کری ہے ہاتھ ہے کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے پانچ سو ملین ڈالر کا قرضہ دے دیا لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے تو اس سے کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں سوچنا ہے کہ ان کو ہم ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہم نے مسن پینشنز ہیں اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی پینشن فنڈ میں کانٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں پیسہ آتا ہے اور اس سے پیسے میں وہ ملک دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے ریولوشری چینجز کرنے پڑیں گے اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا آمدنی کیسے بڑھے گی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے یعنی اس ملک میں آپ ڈالر لانے پڑیں گے وہ کون کون سے طریقے ڈالرس لانے کے لیے ایکسپورٹس آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دیسپورٹس کے اوپر جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں چائنا آگے بڑھا ہے ایسٹ ٹائگرز آگے بڑھے ہیں ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کسی نے ہم جب آئے تھے تو پچھلے پانچ سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ جی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں ابھی آپ ایکسپورٹر سے جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو اس آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو پہلے تو یہ سمجھ رہے نا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی ایکسپورٹرس کو پرائز نہیں دیں گے ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے تب تک یہ ملک اب اس دل دل سے نہیں نکل سکتا اس کے علاوہ ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں پہلے تو سوچے اور کون سی چیز ڈالر ہمارا خرچہ بچا سکتی ہیں ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 تیرہ کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنے شروع کی اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں جنگل بنا دیے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچ رہا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے کون سی ایسی انڈسٹری مثلاً ٹوریزم ہے سوئٹزرلینڈ صرف ٹورز، ٹورزم سے ساٹھ سے اسی ارب ڈالر کماتا ہے ٹوریزم سے ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے یا جو جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے اس سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار ہماری ایلیٹ وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں تو ہم اگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا تو ایکسپورٹس بڑھانا ٹورزم پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل زیتون ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا ہمارا سارا تقریباً کتنے سو کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں کبھی کسی نے سوچا نہیں پھر ہم کیسے جو, جو, جو اصل آپ چیلنج ہے میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں میں اب آپ کو ہندوستان چھ ساڑھے چھ گنا بڑا پاکستان سے ہے پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے دو بائیس میں دو ارب ڈالر ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے پچہتر ارب ڈالر ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی ہماری ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے ڈالر ختم ہو گئے روپیہ گر رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کر کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی ہم نے ٹیکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایا چائنا وہ دو سال بند ہو گیا آآ آآ کرونا کے اندر جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے تو وہ ہم, ہم نے وہ دو سال مس کر دیے لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری زون ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی اور اسی طرح چائنا کی یہ تیس پینتیس سال پہلے انہوں نے کی اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو ایکسپورٹ زونز ہیں ٹیکنالوجی زونز اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹس ہم، ہم،, ہم ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی جو, جو آئی ٹی کی کمپنیز تھیں ہم نے ان کو انسینٹوز دیے تو ہماری پچہتر فیصد ایکسپورٹس بڑھی آئی ٹی کی اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹوز دیے ہوئے تھے ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس ڈیڑھ سو ارب ڈالر ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے نوجوان آبادی ہے ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے ہم کم از کم بیس تیس ارب ڈالر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں اور ہم نے آخری دو سال کوشش بھی کی لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا وہ ماحول کیسے بنے گا ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک چھبیس سال پہلے چلائی تھی یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے قانون کی حکمرانی ہے وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں وہ خوشحال ہے جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے بنانا ریپبلکس ہیں جس کی لاٹھی اس کی بینس ہے وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھتے ہیں وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو سیکھو کہ وہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا انہوں نے اس ملک کو کہاں سے اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا آج آپ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے کیوں نہیں جی کس کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے این آر او کسی کو ملتا ہوا کبھی امریکہ میں سنا ہے سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں ملک کی دولت چوری کرو اور آپ آپ کہہ جی میں قانون سے اوپر ہوں اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں کبھی سنا ہے اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے کبھی ان سے پوچھیں ہیں کہ یورپ انگلینڈ امریکہ ناروے آسٹریلیا کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے کبھی کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ انصاف ہے وہاں کیوں آپ کے کی لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے ابھی مجھے افسوس ہوا ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی وہ ان کی کشتی ڈوب گئی اس پہ پتہ نہیں کتنے چھبیس پاکستانی بھی ڈوب گئے اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں اور وہاں سے میں ڈوب جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا ان ملکوں کے اندر انصاف ہے انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا وہ ایسے ملک ہیں جب آپ جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلئنگ فیلڈ لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ ملتا ہے ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی جب مجھے مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تب ہی میں آزاد ہوتا ہوں اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے وہ ایک انسان کو لیول پل فیلڈ دیتا ہے وہ پھر اس جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے ان کو ایک قانون ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی تو جب ایک ملک کے اندر ایک سمالر اور ملک کی جو ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہے وہ سمالر میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے جو میڈیم چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی عدالتوں کو تحفظ نہیں دیتی جو پالیسیز پرڈکٹبل نہیں ہوتی آگے یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی صنعتیں ہیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور جب ایک ملک میں انصاف کانٹریکٹ انفورسمنٹ لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک ادھر خوشحالی آتی ہے شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں وہ ہندوستان کا سب سے عظیم ایک ایک بڑے بڑے ہندوستان کے حکمرانوں میں سے ایک شیر شاہ سوری تھا تو اس کی اگر کہانی, اس کی جب زندگی پڑھیں تو شروع کدھر سے ہوا تھا اس کے باپ کی جاگیر تھی باپ نے اس کو کہا کہ جاگیر سنبھالو یہ بہار کے اندر جاگیر تھی اس نے وہ جاگیر کے اندر سب سے پہلے کام کیا کیا اس نے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے ان ساروں کو ختم کیا اس نے اپنے جاگیر کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دیا جو سارے ارد گرد کی جاگیروں کے جو جو صنعت کار تھے جو سرمایہ کار تھے وہ سارے اس کی جاگیر میں آ گئے انہوں نے وہاں جا کے پیسہ لگانا شروع کر دیا وہ سب سے خوشحال ہو گئی ادھر سے شیر شاہ سوری کا نام اوپر آیا تو آج بھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں یورپ چلے جائیں جو میں نے دیکھا ہے وہاں پیسے نہیں لوگ بانٹ رہے آپ ہمارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا کوئی قبضے نہیں کرتا کوئی طاقتور آ کے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ دبئی میں چلے جائیں دبئی میں آپ پوچھیں ذرا سے کہ کس طرح کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے کیوں دبئی چلے گئے ہیں تو وہ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ تن نہیں کرتا ان کو ان کو پتا ہے یہ ٹیکس ہے اتنا دو آرام سے محنت کرو کام کرو آپ کو فائدہ ہوگا تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے رول آف لا قائم کرنا ہے یہ مجھے بڑے لوگوں نے مجھے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے یہ میں چھبیس سال سے کوشش کر رہا ہوں میں نے لوگوں کو میں نے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ آ, آپ یہ اپوزیشن ہے آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پالیٹیشن سب سے بات چیت کرتا ہے پالیٹیشنس کسی سے کٹی نہیں کرتا پالیٹیشنس کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد لانا یا ان کی بات سننا اپنی سننا اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے مجھے اگر یہ بار بار جب ساڑھے تین سال میں گورنمنٹ میں تھا مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں جنرل باجوا نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے وہ کہتے جی این آر او دے دو میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا پیسہ عوام کا چوری کیا ہے میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں کیوں پکڑتے ہیں پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھسائے ہوئے ہیں میں سب سے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جو آ, آگے پاکستان کے حالات ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا میرے, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا میرے اوپر حملہ ہوا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے تو نیلسن منڈیلا نے جب ستائیس سال جیل میں گزارے جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلشن بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا تو میں ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا وہاں خون خرابہ ہونا تھا آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے تو میرے لیے میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہا جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا یہ میری ذات کی بات نہیں ہے یہ ملک کی بات ہے اور ملک آج ادھر کھڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا اس وقت جو اندازہ یو ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ ایک کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ایک اندازے کے مطابق پچاس لاکھ لوگ ان کو وہ بھوکے رہ جائیں گے جو آج کل حالات ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں عدلیہ ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے جوڈیشل ریفارمز چاہیے ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں یہ جو آپ کے تقریباً ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے یہ اتنا بڑا احساس ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں ہم اپنی بروکرسی کو سول سروس کو اپنی عدلیہ کو اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں ہماری جو فورن ایمبسیز ہیں سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑے آپ کو میں ابھی بلومبرگ ایک, ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ میگزین کے اندر کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے دبئی میں ذرا یہ اور سے سنیں دبئی میں بیس ہزار پاکستانی بیس ہزار پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہمارا پروگرام تھا چھ ارب ڈالر کا ہم نے تین ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں صرف بیس ہزار یاد رکھے ایک کروڑ پاکستانی باہر ہے بیس ہزار پاکستانیوں نے دبئی میں دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یہاں طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں یہ جو سارے می کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا میں میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا لندن میں کتنی پراپرٹیز ہیں پاکستانی کیونکہ اس کی بات نہیں کر رہا میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے یہ سوچ لیں کہ ان ایک کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر پانچ لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کے لیے رول آف لا قانون کی حکمرانی وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں اور یہ دنیا میں جب ویتنام یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی لیکن ان کے پاس ان کے لوگوں نے نہیں کی انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں ہمارے پاس تو یہ ہمارا ساسا بیٹھا ہوا ہے ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے این دے دو نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلے دیں گے اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں جاتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے تو سب جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی رول آف لا تو آخر میں آخر میں میں اور اس میں اور میں بتا دوں ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنا دیا تھا ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے پینتیس ملین ٹیکس پیئرس کو آئیڈینٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف پچیس لاکھ بیس پچیس لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں بائیس کروڑ میں صرف پچیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ہم نے یہ جو آ, تقریباً تین آ, ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اگر ہم ان, ان کو ٹیکس میں لے آئیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا ہماری انویسٹمنٹ آ جائے ڈالرز آ جائیں گے ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں آ, اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا تو آخر میں آ, اور پھر مدنیات ہم نے کبھی اس کے اوپر زور ہی نہیں دیا ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صوبوں کے اندر منرلس uh, کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے ہم نے اس میں بھی ایسٹیمیٹ کیا ہم اور ڈالرز لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر تو آخر میں آخر میں ان اللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا میں اپنی ساری خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں رہوں تیاری کر لیں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن زیادہ سے زیادہ دو ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا میں آپ خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتا چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں ہمارے اور ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے لیکن اگلے ہفتہ دو ہفتے تک ان میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا جن جن کو ٹکٹس نہیں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکاموڈیٹ کر لیں گے اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دھیان داری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ, ش... یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے تو میں اپنی پوری دھیان داری سے ٹکٹس دوں گا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے آ, ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا اور اس باری پھر مجھے پتا ہے کہ پلان بنایا ہوا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی میں نے یہ دیکھا کہ ان گیارہ مہینے میں میں نے اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا ہماری پارٹی کو سارے کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے یہ تو جی بیچارے کوئی مشکل برداشت ہی نہیں کر سکتے لیکن میں نے جو اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا پچیس مئی کو انہوں نے یہ جو ایک بدماش ہے ان کا انٹیریئر منسٹر اور یہ جو سارے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی اب یہ نہیں کھڑی ہوتی لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی اور لوگ شوق میں چلے گئے ہکا پکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا اس کے باوجود اور ڈرایا دھمکایا آزم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا اس سے ہم یہ کریں گے وہ آزم سواتی اور یعنی اور مضبوط ہو گیا اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے انہوں نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو ان کو دبانا ان کو یعنی ان کو سبق سکھاؤ مجربوں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں وہ اور زیادہ پر ازم ہے اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے یہ اس ملک کا نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے وہ, وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا یہ وہ قوم ہے ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میں کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے وہ لوگ وہ لوگ آزاد تھے اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور ہم میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں ہم ایک ہی پولیس کا دبکا آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال دیں گے تو اسے دیکھ کے ڈر جاتے تھے کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوئے اب میں ایک آزاد قوم کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں کو لا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں لا الہ اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے خودداری دیتا ہے یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے وہ خوف کی بت کی غلامی کرتا ہے میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا لوگوں کو اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا